Друзі, усім добрий вечір, доброї ночі, доброго ранку, доброго дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, ви на ютуб-каналі Фабрика Новин, мене звати Юрій Бібік, спасибі величезно за ваш вибір. Не забудьте, будь ласка, про лайки, про коментарі під цим відео, ну і, звичайно, про підписку на наш ютуб-канал, нам було б дуже приємно, вас дуже багато, і нас це вельми тішить. Опція, яка у нас є, яка з'явилася з минулого року, вона називається спонсорство. Спасибі всім тим, хто скористався нею. Ну і всім, тим, хто, хто бажає це зробити в майбутньому, або, можливо, просто зараз. Дякуємо вам, але запам'ятайте, що пріоритет в допомозі – це Збройні Сили України. З одним із присуноком з них ми будемо далі говорити. Володимир Назаренко з нами, заступник командиру батальйону «Свобода». Добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір. Чи можна назвати цей вечір добрий? Давайте скажемо для наших глядачів, що ми перенесли інтерв'ю, тому що був штурм. Розкажіть, будь ласка, деталі. Ну, насправді, кожен вечір і складно назвати вечір, який сьогодні день. Який сьогодні час доби, який сьогодні день тижня, який сьогодні тиждень місяця, який сьогодні місяць, тому що вже там п'яти, чи шости, чи сьомий, чи четвертий місяць на Бахмутському напрямку суцільне пекло і ворог тисне з тим, чим може, тому ворог постійно, тобто кожен боєць загалом всі лінії фронту, зокрема Бахматського напрямку, напрямку Криміної, Авдіївки, Майорськ, Вугледар він на постійний поготові тому що кожну хвилину ворог може почати штурм як на одному конкретному напрямку в ходній конкретній точці там наприклад той чи інший зводний опорний пункт спешку чи загалом як було декілька тижнів назад або тиждень назад ворог почав штурм там на лінії фронту в 10 кілометрів одночасно і стріляв гатив з цього, що у нього є я маю на увазі піхотне озброєння і гнали все це живе м'ясо просто вперед От, власне, сьогодні так само, на жаль, ворог пробував штурмувати малими групами бігли в тому числі прямо по полю стріляли із мінометів із АГСів ну тобто, тобто вдавалися до того що у тої групи того підрозділу є в наявності пробували у них в принципі задача постійно пробувати шукати слабкі місця створювати ілюзію цього весняного наступу яким вони всіх лякають там всю Європу нас лякають але як бачимо сьогодні наші позиції встояли дали добрячі причухани відсіч. І, там, і хлопці які е, відбивали на позиціях справжні герої тому що не побоїдно ну, скажімо так е, сміливо монотонно відбивали і там мінімум двоє е, орків сьогодні лишилося просто в полі до сих пір там десь е, гниють остивають і для них це останні години життя їхні були я правильно розумію, що фактично тактика ворогом була змінена. Якщо раніше зеки, ці алкаші з э, тюряги, вагнерівці, так звані, так вони перлися і просто закидали м'ясом, там без розбору. Абсолютно закидали м'ясом, ззаду працювали заграти отряди, так звані, э, то зараз тактика дещо змінилася. Вони намагаються штурмовими групами невеликими з різних боків э, штурмувати. Правильно розумію? Вони ходять по замкненому колу, час від часу заходять різні підрозділи, ми вже там, знаєте, так інколи з не можу сказати смішно, тому що на війні не, ну, там, не до сміху, але з зерон спостерігати коли той чи інший підрозділ е, новий заходить на е, напрям ділянки там де стоїть четверта бригада національної гвардії в тому числі батальйон Свобода і як вони починають діяти як вони не обстріляні видно що це нове ново мобілізовано або нове не обстріляно вибачте на слові був сміття і м'ясо як вони несуть величезні втрати в перші декілька днів потім затихають розуміють що е, їм немає сенсу е, десь як це літературно сказати, показувати свою бурну діяльність, ну якось виявляти себе, вимахуватись і просто сидять, чекають їх ми. Методично довбимо наші снайпери, наші розвідники, наша артилерія, тобто ми їх ну, так, потихеньку знищуємо і десь через тиждень-два їх виводять, спостерігаються певне спустіння і завозять нових, нові підрозділи. Спочатку ми дуже сильно дивувалися, тому що декілька місяців наш штурмували і в принципі всю лінію бахмутського, бахмутського напрямку від Солідару, закінчуючи там фактично Курдюмівка-Майорськ. Штурмували Вогнера і але ми чули вже декілька заяв що свідчить перша заява 77 відсотків компанії Вагнер знищено це втрати 30-40 тисяч тобто це дефіцит навіть штат тобто не те що дефіцит штатних місць це вільні штатні місця які які немає ким заповнити тобто не добір не комплект Вагнера складає 77 відсотків це на початку січня пролунала інсайдерська інформація уже всі про неї заявили про що це свідчить бункерний дід зганьбився зганьбився його повар на весь світ вони не виконали свою задачу взяти до Нового року бахмут для чого це було потрібно зайти в бахмут перезимувати підготуватися до весняного повномасштабного наступу і зробити оцей анонсований повномасштабний наступ у них не вийшло взяти бахмут це раз вони поклали своє живе м'ясо всіх своїх зеків зганьбилися на сесії, світ, тому що вони казали найманці, це найбільш мотивовані, це професіонали, все таке розказували, бурні заяви, там ледве не кожен цей ре, бо насправді це звичайні галтівники, наркомани, хворі там на, на, на, на різні е, наркоманські болячки, тощо, ну, тобто, ну, а соціальні елементи, які просто згнили і гниють в полях Донбасу, і зараз просто от цей некомплект показує про те, що немає в'язнів, немає соціальних елементів, які обирають між посидіти 5 років в теплій відносно в'язниці на казйонному харчуванні і за 5 днів згнити в, на морозі в окопах. Далі вони запустили, вони були змушені для того, щоб ем, якось тримати свій авторитет, щоб не визнати в принципі свою поразку, вони були змушені якось підтримувати цей наступ, почали тиснути те, що я казав десь місяць назад, два, півтора місяця назад, перший етап битви за Бахмут українська армія виграла. На другий етап вони задіяли, пішли з півночі і з півдня, вони задіяли регулярні частини, але більш е підготовлені, на, в кавичках я поясню чому, тому що е пішли і з півдня, і з півночі намагатися оточити Бахмут. Стратегічна мета була взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмут-Бахмут-Слов'янськ. На просуванні як тиждень в напрямку траси Костянтинівка-Бахмут зупинено, більше того ворог відкинути від деяких позицій, дуже напружена ситуація, що на околицях самого міста, тому що вони пробують як в саме місто заходити, в приватних секторах тощо, але кожна вулиця міста це є фортеця. Так в принципі і наші побратими зі Збройних сил України, 3-я бригада, 24-я -та бригада, там, ну я не хочу там зокрема, казати для того, що все ж таки це публічний ефір, але менше з тим, хлопці-герої зупинили це просування, в тому числі і 4-та бригада Національної гвардії. Тобто ворог не просувається, не може далі просунутися, виконати стратегічну мету. Які сили вони для цього залучили? Десантну, частини десантників, які були розгромлені. Під Херсоном, під Харковом, під РПН, в тому числі, у Северодонецьку, в Рубіжному. Тобто найбільш такі підготовлені частини, вони були теж частково зараз розгромлені і під Бахмутом. Ці частини поповнили новомобілізованими, цими 300 тисяч 500 тисяч мобілізованими восени. Навчили їх марширувати ідеально от їх е, навчали маршрувати для того щоб привчати дисципліну чому ще їх навчили е, воювати по уставу спеціально кажу по уставу е, часів війни в Афганістані або часів окупаційної війни, війни в Чечні от е, по принципу такому принципу е, вони воювали в касках е, Часів в металевих касках з якимись тяжким бронежилетом дійсно були забезпечені, забезпечені бронетехнікою зі складів о, о, глибокого зберігання. Тобто, вони вони відремонтували. Треба надати. Ну, скажем так, правду казати, що бронетехніка була відремонтована, вона там їздила, вона стріляла, але це видно було ще не нова техніка, це техніка 80-х, максимум 70-х, 90-х років зі складів глибокого зберігання. Цю техніку ми активно знищували, активно знищували склади зберігання і ці частини десантури були відтягнуті на перезлагодження, на відновлення, тому що понесли величезні втрати. Дуже великі втрати вони насправді понесли, зокрема, тільки батальйон свободи мінімум щодня знищував 10, 15, 20, було так, що і 40 ворогів за день. І ну, на нашому напрямку декілька, от найближчим тиждень було певне за тисячі, але ми відмічаємо, що зараз приїхали якісь звичайні піхотні частини, які, знову ж таки, вчиняють ті самі, ну, на щастя не хотів би далі розказувати. Окей. Роблять те, що і всі робили, скажімо так, і несуть величезні втрати. Ну Пробують зараз іти штурмувати, отримують добра, добрячого прачухана і, в принципі, така сама ситуація по всій лінії розмежування під Бахмутом відбувається, хоча, ну, треба сказати, що дуже багато цього живого м'яса, і от той самий приклад, до речі, як ми бачили, як танковими колонами вони намагалися прощупати слаб, слабкі місця української оборони під Вугледаром, Морсь та знищена морська ця дивізія чи бригада морської піхоти е, понесло втрати там тільки чисто чисто знищено декілька танкових рот там механізованих рот просто вкатано артилерію і ну, героями солдатами просто ну от ця бригада майже повністю припинила існування була розбита і зараз теж і змушені так чи інакше будуть віднов... відводити на відновлення про що це говорить е, для того щоб підтримати бункерний дід своє его щоб е, всі кажуть всі, всі сміються він каже він так злиться злиться ні ні я не смішний я не отримав поразки я щас вам покажу я покажу і змушені просто вкидати в топку війни в топку штурма Бахмута Ті частини, які мали йти в авангарді, які мали йти на навістрі атаки оцього весняного наступу. Тобто можна вже констатувати, що на сході Донецької області цей весняний наступ розпіарений, наляканий, заляканий всіма погрозами, він розпочався розпочався для ворога невдачою це не значить що ворога не можна недооцінювати у них дуже багато цього м'яса вони цим м'ясом будуть закидувати вони будуть все масовіше і масовіше атаки робити можливо навіть десь нам доведеться динамічно а, чи відступати чи поки можливо, і просуватися це дуже динамічна оборона мета якої зберегти максимальну кількість життів українських героїв і нанести максимальної шкоди ворога і коли питають там кажуть от зараз там наприклад на вас наступає там бригада буде наступати 10 бригад так я скажу от зараз наша одна міна яка падає вона вбиває одного там двох трьох там 10 ворогів а буде вбивати там 10 15 20 30 відповідно ну тобто пропорції тобто е вони будуть йти групами вісім людей чи вони будуть йти групами вісімдесят людей це прямо пропорційно буде відображатися їхні втрати як вони готові йти на втрати ми маємо розуміти що 140 чи там 120 мільйонів цих е зазомбованих е з новітнього цього нацистського рейху ми маємо бути готовими до того що нам треба знищувати їх швидше ніж вони поставляють нове м'ясо е на це горнило війни тому Кожному готуватися, готуватися, готуватися. YouTube, Facebook, Вікіпедія, різні сайти, вивчати новітню зброю. Це війна технологій. Чим більше ми знаємо, чим більше ми навчені, чим точніше наша артилерія, чим точніше наші коптери, чим точніше наше озброєння, тим менше наші втрати і тим більше втрати ворога. Нам зараз дають все, тобто у нас є унікальний шанс, навіть не шанс, а ми маємо і є і унікально забезпечені новітніми військовими технологіями для того щоб е, українська нація і український народ вніс мінімальні втрати і завдавав максимальних втрат ворогу і от власне ця перемога буде от ну я як, якби не хочу бути як там один пан два-три тижні е, якісь е, казати там погрою там якісь прогнози казати але логіка така Моральний дух української армії на висоті. Коли ми бачимо, як горить Палаєва техніка ворожа, що звичайні стрільці в окопах, що ті офіцери, які керують боєм, що ті офіцери, які з забезпеченням, що артилеристи, всі хочуть знищувати ворога, всі стоять, всі гризуть, всі гризуть ворога на своєму рівні. Давайте нам єдина більше боєприпасів, і чим більше боєприпасів, чим більше навичок, чим більше навчених людей, чим більше озброєння, тим швидше, скажімо так, це все закінчиться. Володимире, вибачте, буду звертатись до інформації. Я зазвичай довіряю військовому. Ми нашою редакцією майже щодня спілкуємося з військовими саме на цьому напрямку. І е, зрозуміло, що те, що хлопці розповідають, ваші побратими, зокрема, це все дуже надихає. Але паралельно з цим з'являється інформація, в тому числі від поважних видань, наприклад, які пишуть про те, що Бахмут чи то в напівоточенні, чи то орки просуваються, чи то їхня динаміка є успішною, і більш успішною і так далі і тому подібне. Я розумію, наскільки хлопцям, які там... Неприємно це читати, слухати і так далі. І мені зазвичай говорять е, військові, що не читайте, не слухайте. Але ми журналісти, ми, ну, це наша робота. Тому я звертаюся до вас з такими запитаннями, щоб наші глядачі в тому числі від військових почули, що там насправді відбувається. Да. Сьогодні прочитав, наприклад, що питання окупації там, Бахмута, це там, пита, е, е, питання взяття да, окупації Бахмута, це там, питання днів, а не тижнів. наприклад. Що ви відповіли таким журналістам? Ну чесно кажучи не бачу ніяких передумов те що мені відомо по лінії розмежування насправді мені там вже я знаю там новини з нашого підрозділу те де наші там солдати знаходяться достеменно знаю тобто в мене там не знаю я не можу особисто піти перевірити лінію розмежування та і в принципі якби міг я б, ну, в ефірі це, цього б не називав я розумію в першу чергу хотів би закликати довіряти генеральному штабу його офіційним заявам це перше дуже важливо інформаційну цю лінію для того що так само тисячі солдат мають там доступ до засобів масової інформації і не посіяти там передчасно, чи в будь-якому випадку паніку. Тобто кожен солдат, кожен офіцер, кожен сержант на своєму рівні, отримавши навіть весь спектр інформації, має все одно виконувати ту свою задачу, ту свою роботу, для того, щоб цей організм е, працював. Це раз. Два. Дійсно, ситуація дуже динамічна. Дійсно, ворог просу... ну, в деяких моментах просувається. Ми бачимо це, знову ж таки, в офіційних заявах. Це дуже динамічна ситуація, дуже динамічна війна. Бахмут ніхто не збирається здавати. Це от ну, знак оклику. А, просування ворога по трасі певним чином зупинено. Так, да, він намагається а, на трасу, скажімо так, Костянтинівка-Бахмут, зупинено. Він намагається просуватися наліво-направо, там десь все шукає слабкі місця. Дійсно це є проблема, але не забуваємо, що для ворога є найбільша проблема, ті втрати, які він несе. От Оцей от коефіцієнт втрат ворога по відношенню до наших втрат, він має ще більше зростати. І, ну, скажімо так, ті території, які все ж таки ворог просувається, це випалена земля. От Солідар, зокрема, поніс величезні втрати після боїв за Солідаром. В принципі, багато хто констатував, що оця от компанія повара Путіна, з була знищена, виведена. в принципі, вже сьогодні прилунали заяви, що вони припинили набір. Просто це означає що вона просто утилізована залишки їх утилізовують взагалі без ніяких прав тому що ніхто їм не хоче не давати як ніякого аміністію випускати на волю ну просто нікому не потрібно просто замість того щоб поставити біля стінки розстріляти хай краще відправимо живим м'ясом на український кулемет українську артилерію і в тому числі якісь там структури озброєння. просто повертають штат е, Міністерства вбивств Російської Федерації от е, у цей момент коефіцієнт втрат ворога маємо збільшувати і ще раз вони зараз змушені розгорнути е, регулярні порядки рівня бригади корпус армії деякі частини вводять деякі частини виводять, виводять на відновлення Тобто вони з такої легкої прогулки як вони заявляли приватною компанією захопити місто населення якого близько там 100 тисяч до війни е, перетворили це на Битву, рівня, там, не знаю, е як в Радянському Союзі там цілі армії задіювали. Ледве не фронтах. фронтах, ну, тобто цілі армії задіювали, це там взяття там, того чи іншого, ну, щоб ви розуміли рівень обслуживання, тобто вони змушені повищати вставки. У цих умовах наша задача берегти кожного українського солдата і виснажувати, виснажувати армію окупанта, тобто це дуже динамічна оборона і ми ми ну нам можуть нав'язати щоб ми теж задіювали всі свої резерви теж от, ну, задіювати знаєте таку як два барана зіткнулися на одній ціні ця історія не про нас наша історія це максимально от силу цього барану використати проти нього. ж дивився сьогодні репортаж BBC коли готувався до ефіру і Ну, насправді, це жахіття, те, що я побачив, тому що ви згадали місто, там до 100 тисяч людей, 70 тисяч, принаймні, так пишуть журналісти, говорять журналісти БІБІСІ, eh, розквітле місто, класне місто, красиве, гарне місто і світлини в порівнянні, те, що зараз відбувається. Жахіття просто пишуть про те, що... Ну, фактично, снаряди пролітають вже через е, стіни, тому що там, ну, вже і стін фактично немає. Самісо місто повністю, повністю зруйновано. Є там хтось, але все одно залишаються якісь сім'ї, залишаються жити. Це не до вас запитання, але зрештою, чим керуються ці люди, які, от попри те, що, що миті, що хвилини, що секунди стріляють, все одно хтось там залишається? Мені складно там трактувати, мені не доводиться до того, щоб сильно спілкуватися. Наша задача української армії — оберігати мир спокій кожного громадянина і наскільки це можливо. І, ну, з приводу того, як руйнують місто, це одне з найбільш патріотичних міст. Мож, можливо, йому мстять за те, що він став приймником у 2014 році для багатьох хлопців, які в зоні АТО захищали Україну ще під час дії так званої АТО. Насправді, це була просто війна, тільки в меншому масштабі. І можливо це помста цього патріотичному гарному місту старовинному місту одному з історичних центрів е, е, Донбасу можливо це ну щодо життя місцевих ще місяць назад я знаю що там десь на околицях працювали там чи магазини чи ринки чи якісь там ну під полупідвальні там магазини на околицях тощо ну тобто кожен обирає свій шлях і я не хотів би там сильно засуджувати чи вдаватися в цю приводу місцевих мешканців є як є то воно триває як і триває і на жаль що ці люди стали заручниками цих подій дуже серце болить боляче я сам архітектор дивитися як руйнується те що я знаю скільки треба праці щоб збудувати одну будівлю і серце болить як бачу бачу як руйнується міста Володю спасибі вам величезне будь ласка бережіть себе і хлопцям вітання обов'язково передавайте до зв'язку бережіть себе Дякую вам,